Děkujeme za podněty občanů. Dnešní díl bude minovat právě několika žádostem na ověření a objasnění situací na křižovatkách či místech v Hradci Králové. Jsme na křižovatce Brněnská, kde je kruhová křižovatka, která takzvaně během dne nemá režim kruhového objezdu, ale je zde řízená světelnou signalizací. Zde upozorňuji řidiče na to, že při průjezdu touto křivatkou jsou několikrát za sebou semafory, takže nejenom při vjezdu, ale i v průběhu a při výjezdu ven je potřeba stále sledovat, jaká je aktuální světelná signalizace. Druhý problém pak nastává při správném zvolení jízdního pruhu. Žadatel se ptal právě na situaci, která nejspornější, a to je směr jízdy od Futura, jeden doleva, Fakultě fakultní nemocnici, jak je patrné za námi, odbočovací pruhy máme dva doleva a v křižovatce vznikají tři pruhy, kdy levý je doleva, střední je rovně vlevo a pravý je rovně. Vozidlo jedoucí v pravém pruhu může použít pravý pruh a střední pruh, stejně tak jako vozidlo v levém pruhu může použít levý a střední pruh. Dle ustanovení o jízdních průzích a jízdě křivatkou vyplývá ale povinnost vozidla, které toho pruhu středního chce najet. Nesmí ohrozit vozidlo do toho pruhu vyjíždějící z pravého pruhu. Takže je to klasické pravidlo pravé ruky, takže vozidlo jedoucí v pravém pruhu ten střední pruh použije prioritně. Další dotaz směřoval na pravidla pro jízdu k kruhovým objezdem. Tyto pravidla samozřejmě řidiči znají léta letoucí, ale v roce 2006 došlo ke změně legislativy. Dřív platilo to, že vozidlo jedoucí po křivatce má přednost. V roce 2006 se změnilo ustanovení a je tam doplněná větička, že při příjezdu jeli značka umístěna kruhový objezd a značka jdej jízdě, pak platí ustanovení o tom, že vozidlo jedoucí po objezdu má přednost. Tím pádem znamená to, že kdyby náhodou vlivem vandalství a podobně nehodou zmizela značka opravující přednost jízdě, tak na krovém křižovatce se najednou stává křižovatka bez značek a přednost je upravená pravidlem pravé ruky. znamená, vozidlo jedoucí zpráva má přednost, tím pádem vozidla, která přijíždějí do krové křižovatky, jsou přednosti. Ta zatracená právní dotaz o konkrétní křižovatku vajíčko, kterou vidíme za námi, a zde samozřejmě to je to pořádku. Při příjezdu je značka umístěna, kde je Povinnost dát přenos jízdě. Vozidlo jedoucí pokrove křižovatce samozřejmě má znát ustanovení pravidel, kde říká, že vozidlo má přednost. Jeho vozidlo má přednost. A vidí zároveň z těch příjezdů z zadní stranu těch trouhelníků značky dej přenos jízdě. Takže má být bez obav a jede po krove křižovatce a je ten, to má přednost. Stojíme na křižovatce z Borovská a výjezdem od záchranné služby. V tomto místě je křivatka zdůrazněna povinnost, aby řidiči nestáli v prostoru křivatky právě z důvodu, že vyjíždějí a zajíždějí sanitní vozidla a zároveň je ta křivatka zůstala volná pro odbočování vozidel jílucí ze zvrchní strany Benešvy třídy. Samozřejmě ustanovení zákona jasně říká řidiči, že pokud situace za křivatkou nedovoluje řidiči pokračovat dál, tak do křivatky nesmí ani najíždět. Tam je výjimka pro odbočování vlevo, ale v tomto případě se nejedná tuto výjimku a řidiči zde mají tuto povinnost ještě zúrazněnou právě, žlutou čárou na zemi. A stejně zachází občas, že řidiči v odpoledních hodinách nebo v ranní špičce nerespektují tuto povinnost, zůstávají v prostoru té křižovatky a znemožňují jak odbočování, tak výjezd vozidel záchranné služby. Jo, takže zde apelujeme na občany a na říče, aby opravdu toto respektovali. Nikdy neví, kdy budou potřebovat oni službu záchranářů.